بالنسبه للتثاؤب نعم التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن فعلى الاخت ان تدفع التثاؤب قدر المستطاع يعني ان تدفع التثاؤب ان تضع يدها على فمها وان تدفعه ما استطاعت الى ذلك سبيلا ما استطاعت الى ذلك سبيلا وعليها ايضا يعني عند بعض اهل العلم من قال يعني عليها ان تكثر من الاستعاذة لأنه من الشيطان تكثر من الاستعاذة، أما مسألة الرقية الشرعية فلا أعلم دليلا للرقية الشرعية لكثرة التثاؤب، أن بعض الناس تتصور أن كثرة التثاؤب يعني إن تثاءب كثيرا فهذا محسود وبالتالي فعليه ان يرقى او ان يرقي نفسه ولا اعلم دليلا من السنه الصحيحه على ذلك لكن اعلم ان التثاؤب من الشيطان فعلى الاخت ان تكثر من الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى ومعنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي اعتصم بالله وامتنع به واحتمي به والجا اليه واتوكل عليه واعتصم به وافوض اليه فالاستعاذة معناها عظيم اسال الله سبحانه وتعالى ان يعذنا واياكم من الشيطان الرجيم وإما أن انزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم Thank you.